Tudorel Toader ironizează nivelul de încelegere a lui Iohannis, domnul presubliniere dintea a răspuns pur politic. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit Maris Ar la Antena 3, despre atacurile președintelui Iohannis venite la pachet cu respingerea solicitrii de revocare a subliniere Feidna. Raionamentele i-argumentele de ordin constituional le cunosc constituionality. Eu în ceea ce fac nu încerc să convin pe X sau pe Y pentru ce nu-i cunosc nivelul de înțelegere. Eu am venit cu argumente juridice i de ordin managerial, domnul președinte a răspuns pur politic, a spus ministrul. Potrivit lui Tudorel Toader, ministrul nu trebuia să le conving pe preedinte, ci subliniere e f statului trebuia să se uite pe argumente. Dânsul trebuia să se uite la argumente, se vad dacă sunt justificate sau nu, a punctat Tudorel Toader.